O Allah, O شباب حيوان البيتي الله بالخير أحلى تحيي شو معلمين شباب حيوان البيتي يلا شنو وي وصلت حتى وصلتو عجو خلائي موت يطعموني اجو خلها توي يا ها بس جيون يا الله يا الله استفتاح خير من العرس كل الحاضرين أكيد اهل من العرس الحاضر الحضور شنو ما عليكم استعمال مرضة شنو ما هو بصوت الفكر هنا أمين أمين ما طفل والله الله برزق أمين اسمع هذا في حالوما اكيد جاي show the way when i ask you look يا زهرة يا ذكرت فيه حنينا، إن البحر من كل غنيتنا، من كل Hey, go get the punch يمري يبقى الفو يا الدنيا <تصفيق> يا حلوين يا إيش والله أنا بالمظلوم المفضل والله يا الله أس... كل الحاضرين أكيد تكينا عمزينيس العيون كل الحاضرين يلا بالنرتوم في 10 لكن ما اجمل ما حج كل الحاضرين ومن لك قال <تصفيق> يا, امي يا امي